Elokuva Helen Sharepekista oli sinänsä niinku hieno tehdä, koska tässä oli niinku välittömästi paljon tukijoita mukana. Oli paljon yrityksiä, että tämmöisiä tahoja museoita ja muuta, jotka halusi elokuvan että halusi tietoisuutta Helen Sharepekista. Se, se, mikä tekee niin Helenistä niin erikoisen on se käsittämätön luova rohkeus, mikä siinä on ollut ja semmoinen hurmioituminen ja aikana, jolloin sitä ei ole kannustettu. Ja se, mitä vastaan kaikkea se on mennyt, kuinka Suuri se vimma sen sisällä on ollut se, että sen on ollut pakko maalata, ja se on tullut jo niin pienenä. Mä halusin tehdä tämmöisen oma elämänkerta elokuvan, ja mä halusin tehdä sen naistaiteilijasta. Ja yleensä näiden myyttien takana, että on kuka tahansa tämmöinen briljantti henkilö, niin yleensä se on sitten aika semmoinen mekaaninen ja työnarkomainen ihminen. Että... Tässä Helen Schertbegin tapauksessa niin kun hän oli hyvin dokumentoitu, kun kirjeitä oli niin paljon Maria Viikille ja hänen ystäville ja muilta, niin sieltä löytyykin sitten sen paljon kiinnostavampi ihminen ikään kuin sen myytin takaa. Mä en halunnut tehdä Wikipedia-elokuvaa, vaan mä halusin tehdä elokuvan, missä on sisältöä. ja sen takia että Einar Reuterin tapaaminen ja se merkitys hänen elämässään oli mun mielestä semmoinen käännekohta monillakin tavalla, että, että tämä on tietysti myöskin... Vähän semmoinen kysymys siitä, että kuinka kauan olet valmis odottamaan rakkautta ja mitä se sulle merkitsee. Että tää ei kerro pelkästään niinku pensseleiden heiluttelusta, että tässä taustalla on myös hiukan traaginenkin tarina. Tule. T se kohtaus Einärin kanssa, se on, niinku, se on mun mielestä tosi koskettava sen takia, että siinä on niin paljon toivoa ja samalla siinä on niin paljon kipua ja siinä on niin paljon pelkoa siitä, että tää ei ole mahdollista. Ei se rikko. Ei. Siinä on jollain tavalla semmoinen niin, kuin iso merkitys sillä hetkellä ja sillä taululla. Ei enää ihan tiedä, että mihin tässä on menossa vai ei olekaan menossa. Että niin itse säätelee vai säätelee. Oikein enää itse vai sääteleekö se tilanne ja se toinen ihminen. Tai, niin se, on, se oli tunteellisesti kauhean kiinnostava kohtaus. Lisä on hieman pyridiaania. tuo kauniin hehkun iholle. Ja se on jonkun semmoisen niin heidän yhteisen onnen, niinku niin ydinhetki tietyllä tavalla niin tässä tarinassa. Yksi merkittävä haaste tällaisessa elokuvassa on se, että sä teet oikeasta ihmisestä elokuvaa. Kun tehdään niin kuin, taiteilijasta elokuvaa, jonka pitäisi osata maalata, ja Einar Reuterin pitää osata maalata, niin puhutaan ihan tämmöisistä niin kuin, teknisistä haasteista, jotka huolestuttiin tietysti siinä määrin, että että tämä tulee näyttää aidolta. Silloin kun esitetään maalaria, tällaisessa elokuvassa, niin olennaisinta ei itse asiassa ole se, mitä sinne kankaalle saadaan, vaan se olennaista on se, että miltä se ruumiin kieli ja se koreografia, mikä siihen on laadittu, että se on oikein. Ainakin nyt kun ihmiset on nähnyt tätä elokuvaa, jotka ovat taiteen asiantuntijoita, niin he pitävät hänen suoritustaan niin kuin erinomaisena. Me lähdettiin tekemään niinku suuria elokuvaa suuresta taiteilijasta, mutta aika pieni-eleisin keinoin. Me ei mennä millään löytää tätä lokaatiota, missä Hyvinkäällä niin Helen Schärpeck oli asunut. Ja me lopulta päädyttiin siihen monen kuukauden niinku etsimisen jälkeen, että me rakennettiin se koko talo. Tässä tosissaan kankaat vaatteisiin on tuotu Englannista ja jokainen naula Ranskasta ja ympäri maailmaa kerätty tätä 1900-luvun alkua. Tämä tietysti toi paineita budjetille ja tuotannolle. Että, mutta sitten loppujen lopuksi, niin olin tyytyväinen, niin rakennettiin se vielä niin alku talvesta, niin, että se istui koko talven läpi. Ja sitten vasta keväällä alettiin kuumaan, että se oli aika hyvin niin kuin maatunut ikään kuin, että se ei näyttänyt, kun se olisi avaruudesta pudotettu sinne sen lavasta. Laura valikoitui tähän rooliin niin kuin tosi aikaisessa vaiheessa, että meillä oli puhdistuksessa hyvä kokemus. Ja mun mielestä Laura myös näytti Helen Sherpeckiltä. Ja ennen kaikkea se, että mä tiedän, tiesin jo siitä, että Laura on valmis siihen, että tehdään niin kuin henkilöhahmo, missä lähdetään ihan kävelystä ja fysiikasta ja olemuksesta ja puhettavasta ja ilmeilystä ja tämmöisistä niin kuin tunnereaktioista ja sitten kaikista niistä ihmisen pienimmistäkin niin kuin muutoksista, kun tapahtuu jotain ja mitä hän puhuu. Et ikään kuin niin vähän Laura Birnia kuin mahdollista ja kokonaan uusi, uusi niin kolmas persona. Kun nähnyt tätä materiaalia, niin mun on sellainen olo, että mä en katsele Laura Birniä. Ja se on musta suuri saavutus. Tulee niitä semmosia... Niin ku... tuossa on Helena Servbeckin, että, tuota, että se makeaa sitten tapahtua niin, ku, sit, se tapahtuu, semmoja, niin ku... nyt nämä on ää, henkilöt. Hän, hänhän on erinomaisen niin ku, sisäistävä näyttelijä ja sielukas näyttelijä ja voimakas. Sisään. Kaikki näyttelijät ja työryhmä on ollut niin kun, ihan niin kun, parasta, mitä voi toivoa, että jos elokuvasta ei pidä, niin se on kysyt mun syy. Tullut lahjoilla silloin taiteilijoille. No, mä tykännyt pitää luotto ympärilläni ympärillä monestakin syystä. Ensinnäkin se on se, että hyvää talenttia on yllättävän vähän. Että jos saat niin itsellesi Ferrarin, niin <mikki> miksi lähteä kokeilemaan skodaa ja ruveta virittelemään sitä? Että mulla sekä kuva että näyttelijät on, niin kuin, pysyvät mukana osittain sen takia, että he tuovat niin paljon lisää sisältöä ja auttavat sen itse sen elokuvan tekemisen kanssa. Ja... Oh ja jokin on auttanut hyvin siinä, että miten miten päästään matkalle Heleneen, ei pelkästään Lauraa, vaan mun mielestä koko taiteellista työryhmää. järjestämällä niitä tilaisuuksia. Että me ollaan katsomassa niiden töiden restaurointia, joka auttaa ymmärtämään myös sitä, että miten ne teokset on tehty. Taiteen muotona elokuvan kollektiivinen työ. Se on aina kollektiivinen teos. Kaikki mikä näkyy siellä on ryhmän kautta tehtyä. Esimerkiksi meidän lavastaja, se on tehnyt niin hienoa työtä. Tämä Helenen koti, joka on lavastettu yhteen tosi hienoon taloon, niin se näyttää jotenkin sellaiselta maalaukselta. Ja mulle tulee siitä mieleen Helenen maalaukset. Tässä nousi tietysti suureen elementtiin nämä maskeeraukset, koska ihmisiä vanhennettiin. Kairi, joka oli. Maskeera suunnitteli ja suunnittelina ja kaikkia Ruotsista ja Lontoosta tuli apua. Se oli kyllä todella haastavaa, että aamuisin esimerkiksi Laura ja Krista käytti kolme tuntia aamuisin siihen maskin tekemiseen. Mun mielestä ihan superihanaa tehdä Kairan kanssa, niin tämä on mulle tosi merkittävä osa roolin rakentamista. Mä kaikki sitouduttu siihen, että me tehdään pitkä valmistelu, suunnitellaan kaikki hyvin ja annetaan parastamme. Se on oikeastaan, mitä pystyy toivoa. Täytyy sanoa, että mä oon todella kiitollinen ryhmälle siitä, että he ovat, ovat niin ottaneet ikään kuin kopin siitä, koska me tiedät, että mä myös ohjaajana saatan olla välillä myöskin melko vaativa. Ja sanotaanko, että pyritään ainakin siihen ihan maksimaaliseen tulokseen koko ajan. Ja tämä ryhmä, mikä nyt on ollut kasassa, niin ovat kaikki jakaneet tämän maailman mun kanssa. Sitten ollaan kuitenkin tämmöinen ihan niin kuin... Kaikista tärkeimpiä niin kuin elokuvallisia ohjeita on se, että tämä on myös meidän elämä. että tämän täytyy olla myöskin jollain tasalla hauskaa. Että vaikka tämä on haastavaa, niin tämän täytyy olla myös hauskaa ja siihen pyrittiin ja toivottavasti ryhmäläiset on samaa mieltä kuin minä, että sinä myös onnistuttiinkin. Mulla on semmoinen olo, että mulle avautuu uusi maailma. Anna Retulaisen ja hänen kautta työskentelemisen kautta ja helenen tutustumisen kautta. Että aivan ihana käydä tällä hetkellä taiden näyttelyissä ja mennä lähelle ja tarkkailla niitä teoksia. Ja katsoa ja miettiä, että mitä kaikkea siellä taustalla voi olla. Miten tätä on voitu työstä? Että mä en katso vaan valmista teosta vaan se on avannut mulle jotenkin uudenlaiset silmät. Katsomaan taidetta ja se on aika iso lahja.